Οι Έλληνε παντού στον κόσμο γιορτάζουμε το φετινό Πάσχα μετατρέποντας σε όριμη δύναμη το διπλό μήνυμά του. Τη καρτηρία που συμβολίζει η Εβδομάδα των Παθών, αλλά και τη ελπίδα που φέρνει το φως της Ανάσταση. Η σκέψη μα σήμερα στρέφεται στους ελεύθερους πολιορκημένους Ουκρανούς, που εξακολουθούν να δέχονται επίθεση από του ομόθρησκους Ρώσου εισβολή και ταυτόχρονα σε όλα τα δυνά που φέρνει αυτό ο πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Πασχαλίνη χαρά όμω. Γίνεται σύμμαχο απέναντι και στι δικέ μα δυσκολίε. Με πρώτη την ακρίβεια, για την οποία ήδη η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί. Και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο διάστημα χρειαστεί. Το υπόσχομαι. Η σημερινή γιορτή μα βρίσκει ενωμένου. Έτσι, ενωμένοι άλλωστε, ξεπεράσαμε τι εθνικέ προκλήσει, την πανδημία και όλε τι περιπέτειες που προηγήθηκαν. Έτσι, μπορούμε να γιορτάσουμε για πρώτη φορά μακριά από την απειλή του κορονοϊού που απομακρύνεται. Να βαδίσουμε μπροστά. Και έτσι πρέπει να μείνουμε. Το ελληνικό Πάσχα είναι η υψηλότερη μορφή τη Άνοιξη, έγραψε ο μεγάλο μα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Α υποδεχθούμε λοιπόν αυτή την Άνοιξη με ελπίδα, με αλληλεγγύη και αυτοπεποίθηση, και α κάνουμε το ερχόμενο καλοκαίρι πιο αισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο για την πατρίδα μα και για καθένα ξεχωριστά. Χριστό Ανέστη, με υγεία, δύναμη και προκοπή σε όλε τι Ελληνίδε και όλου του Έλληνε, όπου και αν βρίσκονται. Χρόνια πολλά.